У пошкодженні через прильоту російських снарядів багатоповерхівці проживає Анастасія. Жінка говорить, розбиті вікна забила ОСБ питами самостійно. Тепер сподівається на допомогу державної програми. Було дуже страшно, тому що перший прильот прилетів в Мы, правда, успели ребенка спрятать в тамбур за эти секунды. И второй прилет прилетел прямо под дом. Начали гореть машины. Стекол, естественно, уже не было. Стекла торчали прямо в обоях. Ну, у нас повырывало именно двери входные. Мы их сами отремонтировали, потому что нужно было закрывать дверь. Не было окон на этой стороне ни одного. Балкон у нас остался не сделанный, окна в подъезде, двери. Ну, сейчас холодно, как бы зимой особенно было холодно. На дуже холодна із цього. Ця програма обіцяє нам поставити лодж, зробити нам вікна у під'їзд, замінити металопластикові двері у під'їзді, зробити ремонт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 відновити понад 50 багатоповерхівок, які входять до першої та другої категорії аварійності, розповідає Тетяна Тимошина. І Кроток Суспільне, новини Миколаїв